В житті було, ну, на цій війні було багато епізодів, і, і в пісках перші поранення, які е, літально, ісход був, помирали на руках люди, але це було таке, це перше враження, я дуже переживав, ну а за останній час е, багато було тяжких, і голова, і ноги, а е, це в Троїцькому було. Таке, «Така поїздка у нас, коли з грузинським легіоном, ми в Троїцькому стояли, я там вивозив з мінного поля, виносили ми двох ранених, одного розірвало нашого побратимого, і двоє було ранені, то ми через міни поля виносили їх десь кілометрами заїхали в сіру зону, я залетів на цій машині, не було другого випадку, щоб їх забрати звідти, там прийшлося залітати туди і з сірої зони забирати поранених, тому там ми були без ніг, були два проникаючих сквозних, печень, почка, От, то ми їх довезли і благодаря тому, що ми якраз знаходилися, це випадково, що ми знаходилися іменно там в цьому моменті, то ми людині спасли кінці, кінцівку, там нижче коліни їм обрізали тільки, а ми час вивозили з місця цього взриву до, до Бахмута. Я його завозив, це було сніжно, це дуже так було. Я в той час... Після цього мені сказали з грузинського батальйону хлопці, що сліди нашої машини, як ми їхали, були майже біля фугаса, а я заднім колесом не доїхав 15 метрів теж до фугаса, який був. Ну, і тропінка, по якій ми тоді бігли, то на другий день сонце вийшло, і з-під сніга вийшло дві розтяжки, які ми також могли б там би це була саме така різкована операція, в якій я як би, так пережив, і вивозили, виносили. По а ви, ви вручну на ношах виносили? Так. Да. Ми кілометр біжали, але ми не донесли до машини. Прийшлося, ми попадали там, бо сил не, ну, не вистачало, то прийшлося мені машину, я тоді побіг за машиною і заднім ходом, Їхав, і оце, що я не доїхав, це якраз майже, це мені вже на другий день сказали хлопці. Я привозив речі цих побратимів, які були вже оперовані, які я на другий день їм привіз. І це розказали, що майже 15 метрів машина не доїхала до фугаса, противотанкового. Це така була, дуже мені так повезло. Ну, були і в Пісках, у нас дуже великі поранення, і ноги відірвані і вивозили з-під обстрілів, також це було 14-15 рік. 15 рік ми були в Мар'їнці, ми за три неділі вивезли 18 чоловік, це 16-му році, а в Мар'янці, коли було 3-го числа чи 15-го, вже не пам'ятаю, це була атака на на Мар'їнку ми теж поїхали туди на уселення, тоді ми знялися з пісок, тоді на Мар'їнці були. Ну, таких багато було моментів, про них можна розказувати і розказувати. За свої 5. Я вже Це чудовий приклад, коли так звані волонтери, а по суті професіонали, які працюють без державного фінансування, не мають корочі КБД. Да, хто привіз гуманітарку і там роздав десь в мирних або навіть біля мирних ціх, напевно дискусійна тема. Але чоловік, який прийшов в Пєскі, Ведяне, Світлодарську дугу, Питання, хто він більше заслуговує на УБД чи заслуговує, власне кажучи, прокурор, який приїхав віджимати гроші Януковича в Краматорській. 30 днів по сукупності пробув, він заслуговує. Чоловік три роки тут ні статусу, ні допомоги. Словом, власними ручками айбаліта. Лікує — І гоняє між блокпостами, вивозить пораненого. Да. — Так, да, так, да. і ще він бачите, і зараз не, дона У нього ще час є, на яке він має привести, тому да. що якщо він буде кататися пару тройку годин, то це катання нікому не треба. Їм треба максимально швидко, професіонально доставити бригаду і привести пацієнта на э, точку в госпіталі. Тому да. всім славно звісним волонтерам, які підняли хай, як волонтерам, УБД, де да вони ж без погонів. Люди без погонів час роблять більше, ніж справи, то не в погонах. «України або смерті». Це такий девіз, дуже патріотичний, мені також подарували. Це ще гасло української повстанської армії. Так, да. так, це мені подарували хлопці. Ця машина була і з морською піхотою, і з 95-м батальйоном, і з 90-м, і е, з 5-м БТГР. 53 54 24 та 16 14-я, десятка, восьмідесятка. Це тільки те, що я пам'ятаю, що було. З 93-ю відвоювали в районі Донецького аеропорту, з 95 кою на усилінні були коли були 15-й рік «Зеніт», «Спартак», були бої дуже сильні, ми тоді усіляли, ну, з 90-м батальйоном стояли, але 95-ка наша була також з нами, ми там і ранені були в нас общі, 93-та була, у нас пункт був показательний на водяному, медичний, і були всі добровольці з 90-го батальйона, з ними дуже було приємно працювати, служити, воювати. Бо вони настоящі добровольці, які з перевагою душі пішли захищати цю країну нашу. Вони були і в терміналі, заїжджали на розширення коридору. У мене дуже багато побратимів, які погибли. Дуже багато людей відправляв, і не зустрічав. Так, а там у нас лікарі. Дивіться, ну повністю штат, штатний розклад, все окомплектовано. Дай і навіть є штатний пацієнт. Навіть штатний пацієнт є. все тобто, окомплектовано, санітарна машина готова до будь-яких дій. Так. Так, друзі, ми з вами зараз їдемо до село Грічишкина. Я тут зараз в Гречішкіно намотав 804 кілометри за цей проєкт. Ще навіть він не закінчився по одному селі, ну майже по одному. Тут по цьому району, цього села ми, нам, ми наїздили вже 804 кілометри. І ще залишилося три дні. Дуже така підвіжна інтенсивна робота. За тормами грузимо що? 5. А вон туда лік, а ти машина і потім сізь з вітчишки на мене обрати. Я вас ще перекуплю. Добре, добре, розкажу. Що скажете, Спитайте, то розкажу всі. До, до цього Айболі. Весь не. фронт вас знає, як Айболі? Ні, мене знає Докіссель, а це Айболі – це команда. Ми, не, ми, щоб не назвати своїм позивним, «Машину – це команда «Айболіт». Це не тільки одна людина, цю машину ми останній час під доктора одного готували, який зараз проходить атестацію і має повернутися сюди з Києва, а я тут зараз майже так без доктора приїжджаю, там лікарі яких щоб так, на тяжкі якісь періоди, хто має час, то мене підтримують, приїжджають, допомагають. Але в основному ми під одного. Ми так назвали «Айболіт» – це як команду. Зрозуміло. А скільки так. людей входить в команду? О, ну, у нас не дуже багато там. Скільки нас чергувало десь до п'яти чоловік у нас в команді? Ну, у нас ще є один айболітик, який працює на Маріупольському напрямку. І у нас навіть є задумка зробити командою болітовкою, якби, якби щоб ми як командою працювали, вони працювали як працювали айболітом, і ми працюємо айболітом, то ми вже перезнайомилися зараз, і дуже такі погляди в нас одинакові, то я думаю, що ми зробимо таку команду айболітів з двох вже машин. — Ну отак, от щоб ви знали, що на фронті айболітів багато. — Так. — Ну що, побратим бойовий. — Ну от я просто пані Вікторія мені розповідала, як ви літаєте вночі і між постами. Попередиві мене, за хлопцями мене ніхто там не зупиняє, бо я якби там можу так як називати вже старіший, бо йдуть ротація за ротаціями різних підрозділів. А машина їздить постійно, там і вже всі привикли, що вона якби що це їде швидка, айболіт. А ми возимо більше тяжких лежачих. І вони вже знають, що якщо я їду, то це якісь дуже тяжкі або лежачі, то і не зупиняють нас. Так що отак ми по фронту передвигаємося. Вікторія Вікторовна підтримує мене. Їй дуже велике дякую. Ми з нею 6 року літом чергували під Троїцьким в районі Попасної, такі Новозванівка. Там ми були з підрозділом розвідгрупи. Прикривали Троїцьке, Попасне, Новозвановку. тоді ми працювали. Ну і виїжджали на Світлодарську дугу, на усілені. У нас були виїзди бойові туди, ми на чергування їздили. Оце Вікторія Вікторовна була якби, присутня на цих всіх виїздах. Дякую їй, як лікаря, бо вона Якби дуже професіональна і має великі здібності організаційні. І все на цій же машинці, так? Так. Да. Ця машина за останні 8 місяців попередові не виїжджає з зони АТО. З передової якби, тільки до госпіталю і обратно наїздила 20 тисяч кілометрів. Я за цих 20 тисяч кілометрів перебрав всю ходову, бо вона просто розлетіла. Самі ремонтуєте, Сергій? Ну, сам, сам, сам. Да. сам. Да. сам. Да. Тільки да. да. да. гроші на запчастини збирали, гроші на запчастини купували хлопці. А дайте пущі до машинки підійде? Запчастини мені передавали, а тут ну, я нанімав бокс з підйомником, був майстер, який з ключами з усіма, бо там потрібно було і прес, Бо я випресовував всі селіндблоки речагів, знімав всі речахи, стойки, все-все, повністю піднімали. І ми домовились, що, якби, що ми працюємо в парі з майстром. І щоб дешевше це все обійшлося, то прийшлося бути і автослісарем. Такі, якби ми вдвоєм перебрали за один день всю машину. Всі речаги, всі стойки, всі наконечники. Ну, все, все переробили. Тут на даний момент зараз їздить, вона вже в третій десяток пішов. Якщо дозволите, я хочу так. додати, що от Сергій, він справжній волонтер. Що таке волонтер? Це служіння, безкоштовне служіння на благо вітчизни, на добро людей, на допомогу людям. І Сергій всі ці роки знаходиться на фронті, він не має ні зарплати, все, що він, в нього є, він вкладає свою справу, справу волонтерську, служіння Україні. І таких людей небагато. Взагалі волонтерське братство. І на війні, на цій короткій відстані в 400 кілометрів вже всі одне одного знають. Ми вже перезнайомилися, ми вже якби знаємо. І дуже... Це допомагає, що передвігаєшся по лінії фронту, знаходиться стільки побратимів. Навіть заїхали сюди в Грачешкі на віконному проєкті, то ми, мене на блокпосту зупинились, казали, ти пам'ятаєш, де Бальцево до нас приїжджав? Так дуже було приємно, що мене впізнають тут якби, і їздили до побратимів нашої до нашої двадцятки. Зараз вони прямо на передові стоять, це в, в трохій біля трохій Якби вже волонтерське таке об'єднання. Нас об'єднала. Це Україна, ми вже цих всіх героїв знаємо, хто довго воює. Це да. вже образ. життя, Служіння і образ життя. А, слухайте, я боюсь бути пафосним, звичайно, і не хочу. — Але, в принципі, от, е, скільки людей е, Ви врятували? Я розумію, що Ви не рахуєте людей, яких вивозите, е, яким надаєте допомогу, але це, якщо так от просто спробувати уявити, це десятки чи це сотні людей? — Ну, за Сергія довге життя на фронті, я думаю, це сотні, це вже сотні ну, людей. — В Маринці за три неділі ми вивезли 21 людину, тільки. це в Маринці. А за останні 9 місяців, що я можу сказати, це не знаю, були і по два, і по три вивезли за один день, і по двоє, і по троє вивозило, сідало одразу. У нас якби, я так не можу сказати, ну, до пів тисячі, я думаю, тільки за останній період, що можна, що це були виїзди. Ну, якщо, не, якщо не більше. Перший загиблий – це був 90-й батальйон. Коли зайшов в Піскі, це було октябр 2014 року. Мінялася 95-та, 90-й заходив. І в перший день був дуже сильний обстріл це перші 290-го легендарного батальйону, який останній тримав термінал. І виходили останні з терміналу. Цей батальйон імені Івани Зубкова. Івана Зубкова. Це його зараз це батальйон. Був сильний обстріл в пісках, це на городі Сонця. Міна впала прямо перед хлопцями, відірвала ноги. Одному в вані вскрили бручну полость, внутрішньості витекли всі. Прийшлося тримати на руках ці всі внутрішньості, а Ваню прив'язали ми до прикріпили до носілок, обв'язали там, спасали. Я побіг швидку допомогу. З другого кінця пісок переїхав в город Сонця, ми погрузили, але, на жаль, ми не довезли, ми довезли він відключався один раз мене вже на руках. І вже коли ми завезли в, не, в Красноармійськ, ми тоді заїхали, і в Красноармійську в нього серце зупинилося вже на столі, ми тоді його не спасли, він помер. Ваня після операції також, ми думали, що він буде жити, але він також помер, це був другий 290 батальйон, це і Саша, наш хмельний земляк, йому відірвало частину руку праву. Мона на м'яких частях висіла. Ми хлопці перев'язали йому доскою, і я його вже пере, перегружав в Красноармійську далі на, на Дніпропетровську. Я не пам'ятаю, куди це такі були. Були бойові дії. Йшли, ми, ми спішили. Це так, це перше яке враження. Це моє в пісках було. Це по надання першої такої допомоги вивоза раненого з цього мене і пішла кар'єра, можу так сказати, на швидких допомогах. Я переключився на надання першої допомоги, вивоз ранених з передової. Це з 14 року, це перші ранені, і це мене натолкнуло на те, щоб я якби став на цей шлях вот спасіння з самих гарячих точок і стараюся бути там, де є епіцентр якби, цих всіх ситуацій, ну, на, на, на даний момент нахожуся я в Попасні, е, вже, можна так сказати, е, полулегально мене, я закриваю е, легально частину зони, на мене е, вже надіються і військові, вони знають, що є машина, що ця машина тут стабільно знаходиться, ну і так стабільністю я заробив собі так авторитет. Я те, що я постійно тут, мене якби більше якби, бачили, постійно бачили, бачили, і тим я якби так заробив авторитет, що мене зараз так і менше зупиняють, мене знають. Я е вивожу, їжу і дають мені якби працювати, позоні бо дуже тяжко, якби е без авторитета е і без лікаря тут невозможно а так. Лікарів. Я беру в останній час, мене супроводжують воєнні лікарі, а до цього, а так, якщо пара медиків або лікарів, то я беру, от, стараюся, щоб були фахівці або за швидкої допомоги, або анестезіолог з документами. Ми якби, хотіли шагнути в цьому проєкті, взяти таку планку, щоб були тут в цьому, цій команді доктора настоящі, які можуть не тільки якби, надати, перев'язати, в. Першу допомогу, але стабілізувати могли там і надати більш професіонально раніному допомогу. Сергій, а от сама швидка, як часто потрапляє під обстрілу? Ну, останній раз в мене є там така запис, це було в май місяць. 15 чи 14-й в Попасні. Ну, осколки там літали над нами, машина стояла, ми там потікали. А так в Троїцьке, це Світодарська дуга, там ну, візі це як обстріли. Я, це воєнні дії, я не знаходжуся, машиною на самій передовій, тому що туди неможливо доїхати, а на деякі точки, на деякі я доїжджав. Але так, щоб Прямі обстріли контакту була. ця машина Дебальцева, вона бачила. Е -е -е, і, якби... Були в жарких точках, але обстрілів тут -ту немає ніде ще таких царапів. Ну, в танк ми там заїхали, вона розбита була, підбили танк в Дебальцево. Та ця машина просто з виключеними фарами пересувалися і не змітили. Туди їхали, танка не було. Обратно верталися, підбили танк і нічого не включали, попали прямо в танк, заїхали з раненими. Кожен ранок з шести ми виїжджаємо і майже до дев'яти ми їздимо, привозимо, об'їжджаємо когось, якісь зустрічі проводимо. Люди дуже раді бачити, приглашають нас. Зараз готують навіть нам концерт маленький. Концерт навіть да, Так, да. Люди дуже подякують, і я вже так відчуваю, що де би я вже не їхав, ну, всі раді бачити, всі здоровуються, ніби я вже в, тому, в цьому селі прожив все життя. Не говорять, що Бандерівець да. приїхав. Ні, ні? я одразу сказав, хто я є, що я доброволець спочатку вони мені смішно було, вони коли зі мною розмовляли, вони не розуміли, з ким вони розмовляють. Вони казали, оці ці караті ні. Батальйони, там Майдар, Азов. Я кажу, це ще з правого сектора. Вони, тю тюга а потім, ні, це правосектор, сектор, мабуть, хороший. Я кажу, дай, ми хороші правий сектор. <риклад> так посміялися, дуже так е е е по душі поговорили з бабусями. Я об'яснив, хто такі добровольчі отряди, що карателі це тільки для других карателів, а для наших людей, для народу, українського, ми захисники. Не побачили дійсно, що ми тут не, такі, робимо таку справу волонтерську, велику, благодійну. Тому вони вже почувствували, що, що правда, в мене патріотична жилітка, я навіть колір їм розказував, чому червоно-чорний колір, а не, а не другий якийсь. Вони не дуже уважно слухали. Ну тут синьо-жовтий в даному режимі. Ну, Жовто-блакитний. Жовто-блакитний. Я їм об'яснив, що кол... чому. Червоно-чорний прапор, що це не правого сектора прапор, що це нашої української повстанческої армії. І все, їм дуже це було цікаво, бо в них тут русське телебачення, всі тарілки направлені на ту сторону. Навіть вони не замічають, що вони не, не говорять там отряди там, або батальйони, вони кажуть, що карательні отряди. Вони навіть такі слова оце, що карателі, вони такі от карателі, карателі, не отряди добровольчіські. Ну, трошки міняємо їхню точку зору. Ну змінюється, я Ну, ви знаєте, якщо людям робити добро, вони ж тобі вдячні. А коли ти їм ще кажеш, що, що ти з правого сектору, що ти з добровольчого отряду, вони розуміють, що ти ж вроді би. Це ж мало бути наоборот, це ж як каратель, а тут він допомагає, возить, привозить, лікують безкоштовно. У них міняються погляди. Вони навіть між собою вже відчуваю, що не розмовляють, і там вже хто захищає, хто там ще якийсь сумнівається. Але видно, що люди міняють свій погляд, бо все-таки робити такі справи благодійні. І це ж без всяких грошових там подяк, просто від душі, то вони розуміють, що так приїхати і віддати там, лікувати, возити їх, там вивозити, перенаги носити, рані вивозимо. Ну це як по містимо, то вони дійсно почували, що, що є підтримка, що це дійсно проект. Ми шиваємо Україну, це дійсно воно так, воно, воно працює. І дуже багато на наш е, адрес було е, таких приємних слів. Е, що ж, коли це все зпаминаєш, теж виходять сльози, такі враження. Ходімо зараз. Ми приїхали да. до місцевого, да. яким вже надали допомогу, так? Але да. так, цей хлопець в Києві перували. Так, виходимо. Село Гречишкіно, друзі. Ну, звичайно, українське село Луганщина. Заходимо в двері, в ворота. Де господарі? Добрий день! Привіт! Як сталось? Хорошо. Як тебе звати? В'ячеслав. В'ячеслав, так? Угу. Так, і от, ну, прооперували В'ячеслава.